Tervehdys! Tässä on Matleena Laakso ja mä näytän teille nyt, miten voi esittää Teamsissa dioja tai muita materiaaleja niin, että ne ei peitä koko ruutua. Ja samalla vähän avaan tätä oman näytön näkymää, millä tavalla mä näitä Teams-kokouksia pidän. Eli jos te sillä tutulla tavalla, että avaa diasarjan siihen diaesitykseksi, niin sehän peittää koko ruudun ja sitten tarvitaan toinen näyttö tai toinen kone, miltä voi esimerkiksi sitä chattiä seurata. Mutta se kippu onkin siinä, että ei avata sitä diaesitykseksi, vaan avataan se täältä PowerPointin alaosasta. Diaesityksen vieressä on tämmöinen lukunäkymä, niin kun sen avaa siitä, niin silloin me saadaan se ö, diasarja tuohon omana kokonaisuutenaan ja huomaat, että mulla näkyy nyt näytöllä tämmöinen word mitä toisenaan käytän. Siinä saattaa olla jotakin linkkejä tai tehtäväksi antoja, mitkä mä oon kirjoittanut valmiiksi. Siinä voi olla mulla muistiinpanoissa vaikka sen tapaamisen aikataulu ja tää on myös se paikka, mihin mä Voin copy osallistuja listan sieltä niin kuin kuvana. No sen saa kyllä Teamsistä itsellekin talteen, mutta, mutta vanhastaan on tottunut välillä toimimaan näin. Yleensä mulla on diojen lisäksi aina äh, selain käytössä myöskin Näytän sieltä jotakin palveluita ja sitten tietysti itse Teams. Kaikki ylimääräiset Sovellukset, selaimet, kansiot kannattaa sulkea. Myös se oma sähköposti pannaan piiloon, ettei tule vahingossa jaettua jotakin ä, tietosuojanalaista tietoa. Esimerkiksi jo kaikki koskee niitä koulutuksen osallistujia. Eli tuolta oikeasta yläkulmasta Teamsista ja sisältö pääsee valitsemaan, mitä täältä jaetaan. Ja nyt. Siinä ihan ensiksi huomaat, että sisällytät tietokoneen ääni. Eli kun esität videoita tai näytät jotain sisältöä, missä on se ääni mukana, niin se on syytä silloin laittaa aina päälle. Nyt sitä ei, ei tarvita. Ja sitten tästä, kun vähän kelaan alaspäin, niin täältä löytyy tämä mun diaesitys. Eli diat kannattaa avata ikkunassa. Toinen vaihtoehto, että avaat koko työpöydän, mutta sitten Kaik, sitten kaikki näkyy, mitä sulla siinä on auki. eli Usein tämä ikkuna on se kaikista kätevin. Ää, PowerPointtikin on mahdollisena se. Valitettavan usein ei ole toiminut. Että se on multa jäänyt nyt vähän testaamatta, joko se tällä hetkellä toimisi. Siinä on tietyt edut kyllä. Mutta täältä kun avaan tämän PowerPoint tiedoston, niin nyt se näkyy tuolla punaisella reunustettuna osallistujille. Näkyy nyt mun diat, mutta mä itse näen mun muistiinpanot. Mä näen selaimen ja kun mä uudestaan klikkaan tuolta auki, niin mä pääsen täältä katsomaan myös sitten sen, mitä siellä meidän verkkotapaamisessa tapahtuu. Eli sieltä näkyy osallistujat, chatti ja tää chatti on tärkeä. Eli usein mä teen näin, että mä käyn diaesitystä tässä läpi. Puhun siitä osallistujat näkee dian, mutta samanaikaisesti voin koko ajan seurata sitä, mitä chatissa tapahtuu. Ja tarvittaessa mulla on siinä ne omat muistiinpanot siinä myös esillä. Ja hyvin usein tehdään niin, että mä esimerkiksi Flingasta näytän dioilta ne semmoiset perustiedot, sen jälkeen lopetan jakamisen. Ja Valitsen uudestaan, mitä näytän, ja nyt otan täältä selaimen näkyville ja sieltä sen flingan. Sitten lähdetään työskentelemään niin, että mä jaan sen näytön. Opettia joutuu tässä vähän multitaaskaa ja olemaan, eli taas täytyy klikata tuolta auki tuo teamsi näkyviin. Ja niin kuin huomaat, niin olen asetellut nämä niin, että kun mä katson selainta tai dioja, niin mä koko ajan näen, jos sieltä joku viittaa tai joku kirjoittaa jotakin chattiin. Toki nää sitten muokattavissa. Esimerkiksi jos puhun pidempään diasarjoista, niin saatan siirtää nämä diat tähän keskelle ylös, koska silloin se on mun näkökeen tässä lähellä tota nettikameraa. Tai sitten toisella tavalla, jos me keskustellaan, niin mä piilotan nämä mun muut tiedostot ja mä näen osallistujien videokuvan tuosta Teamsista. Eli tarpeen mukaan näiden ja paikkaa voi siirtää, mutta se pääasettelu mulla on se, että chatti ja viittaustoimistoon Teamsista näkyvissä. Selain on tarvittaessa näkyvillä, tarvittaessa ovat muistiinpanot ja sitten nämä, nämä diat. Eli tällainen vinkki tähän itsenäisyyspäivän aattona 2020. Moi moi!